Я, <реш> <пал>. я не буду довго затримувати час. Ну, по матководству, по матководству, ми всі спеціалісти, понуплюся теж. Давайте так, краще конкретні питання, кого що цікавить, якщо буду Бог ти дам відповідь. Я, я вивожу маток у воскових субо в воскових мисочках. Біля 1300 маткомісць маю, заселяю приблизно ну, залежно від, там, від 700 до 1250 заселяв маткомісць, коли як, який рік. Ну і від, приблизно від 2,5 до 300-300 маток за сезон. E, значить, по... По селекції, по племінним пасікам ще трохи, там сьогодні спори були вже. на сьогоднішній день ні один із нас не може дати конкретну відповідь, як розв'язати це питання племінних пасік. Теоретично, у нас племінні пасіки є. І в мене була племінна, хоча в останній раз я вже не давав на переатестацію. Якщо взяти практично, у нас немає жодної племінної пасіки. Жодної як розв'язати це питання? Ну, ми самі не розв'яжемо, тому щоб його розв'язати, перше, що потрібно, мати в Україні акредитовану лабораторію, яка може зробити аналізи на природну приналежність і видати пасічний документ, який в нього обжог. Жодна лабораторія не видасть вам з печати затверджену бумагу, що у вас там проміри та ті аналізи. Якщо в мене племінна пасіка, я отримав атестат, я отримав сертифікат на право розведення відповідної породи, значить я по закону маю право видавати племінне, племінне свідоцтво племінне на своїх матах, які я продаю. Як його видавати? Його немає форми затвердженої в нас в Україні, яке воно має бути. Там кожен придумовує собі свої паспорта хтось копірує, хтось там, ну, то, э, добре, що хоч щось придумується, ну воно э, документ для нас просто, що ми маємо, от купив я в, в паланочку племінну матку із, із, із паспорт. ну, для прикладу. <Беж Pedro> в Його Ну... Так, так. Як розв'язати? Ну, розв'язати... Воно можеся розв'язати лише так, якщо ми будемо всі разом тиснути на наші керівні органи, на інститут, на міністерство якщо нам вдасться на них потиснути То, що, як ви бачите, що потиснути на наші інститути, на наші міністерства практично ну, ну я думаю, що там найближчі роки у 5 тисяч ми ще будемо так дюратися самі ну, так що не, не треба там Кось яка дуже напрягати, де там паспорти, де там племені пасіки, потиха по працювати і, і надіятися на, надіятися на краще. Ну, давайте, давайте, так, якщо Дорожі. щось Дорожі. Э, нуклеу, по, по нуклеусах і по, по матках, якщо сила нуклеуса в кілограмах, яка й дерзи. Приблизно, плюс-мінус. Ну, плюс плюс-мінус не може бути того, що в нас ще немає визначення, що таке на нуклеус. Та, ти мені кристику увага бджільди, яка йде в тебе в зиму в У ну, мене йде у зиму, я їх не важив, в мене йде у зиму приблизно, по, якщо взяти так візуально, mm -hmm. е, дві надановські ради. По кількості пчули, що є додановські рамки, ну якщо брати там у нормі 250-300 грамів на рамці... Це одна полинка і друга полинка? Одна, дві рамки і друга? Ні-ні, в мене, мене йде на своїх полиньких рамках. Вони ж через полігородку там... дві сімей? Там... Значить, дивіться, я... А, що виходить по нуклеусі? Я Просто не будемо того, що багато хто бачить і ролики, і ото не будемо там показувати фотографії. E, значить так, я зимую і дві сім'ї по на два корпуси через перегородку, зимую в одному, в одному на два корпуси одна сім'я, залежно яка, як осінню, коли я сформував, як наростилися. І зимую навіть в одному корпусі на цих рамочках 18 см висоти. E, яка сам, сама проблема при зимівлі e, нуклеусу? Щоб вихватило кори. Значить, е так розібратися, нічого там сложного не мав, взяв, поставив, перезимував. Е е я практично два рази за зиму контролюю, повністю нуклеуси. Ну, як, ну я їх не перебираю, щотай, просто зверху, холстик відкриваю, якщо піднялися, кинув лепешечку. Бажано лепешки кидати канді, е чисте канді, значить мед. Пилок, без домішку пилку, тому що, якщо ви даєте з пилком, ну, не можу знайти в літературі, де то є, вже десь я і зайдаром, багатьма спорів. Якщо ви додаєте в канді пилок, в канді пилок, пчоли його приймають як корм і переносять у ранок. От давайте пасту робити, то фактично то не канді, то є паста. Якщо додаєте пилок, то, знаєте, бджоли переносять Тоб корм, або сіні, або бджоли переносять уранку. І то, ну, качовські багато пасіців говорять о пасту закормлюють навіть в зиму. Якщо чисте каннє, медпилот, вони ж їдять е, е, скільки їм потрібно. Яку кількість їм потрібно, вони просто з'їдають для себе. Е, зимовати, зимівля по... Там, каже, тепла зимівля, холодна зимівля. Значить, я зимував ці нуклеуси і на вулиці. І зимував, ну, не приспособлено, не виграваємо приміщення просто, що немало, то намного краще зимують приміщенні, тому що, якщо зимувати на вулиці, ну, все одно, якщо зима холодна, йде знос пчоли, що до весни залишається. Вроді і матка залишається, а, а пчоли залишається мало, що вже... Я перезимував, матка є, пчоли є, а стартанути вони вже не можуть стартанути. Но, а я, я, зимую, не того, я не зимую не для того, що аби весну мати мах, бо дешевше, наприклад, матку весну осінню продати за 100 гривень, як ту саму матку перезимувати і продати за 300 гривень. Її краще продати за 100 гривень осінню. Я зимую для того, що в мене є весну, рамка з розплодом для заселення нуклеусів. Якщо я заселяю на нуклеусах, на цих розплідних рамках, значить практично йде 100% нуклеуси не злітають, бо розплід вони ніколи не кинуть джолу, і роздаю не матками, не плідними, а вже роздаю мато маточник в нуклеусах. E, плюс, який? плюс такий, що все одно частиць маток при заселенні неплідними не матками, частина маток пчолу тріпає. Тому що попадає стара, бджолава не завжди, завжди э, получається при доброму йому жилу трусити пчолу для нуклеусів, що частина маток дуже багато маток, ну, no, є частина маток потріпана, а ці матки, ну, намного кращі матки, менше бракованих маток, ну, no, і проще заселяти. Ну, дозоматозних глаусах. А? Дозоматозних глаусах. Е-е, дозоматоз. Значить, дозоматоз нуклеоса. Я можу, я можу, ну я знаю, там на початку, після їх кінці березня виставляю на точок уже нуклеоса Любого, любого бажаючого пасічника, хто бажає, можу вилізти, і або знайшов хоча б, ну, там не бремемо, десь пропала матка зимов, під'їли, корм, шуміли, і сім'я запоносила. Нормально десь залишилася матка, я хочу, щоб ви хочуть ну, сім'ю, знайшли, де запоносила запоносену плівць. Що не зиматоз є. В кожного на пасіці є не зиматоз. Беріть під мікроскоп, ідіть в лабораторію, якщо не маєте доба, дивіться, у полі зору є м на кількість. Просто є критична. Є. Ну, я рахую так, якщо бджоли чоли в нуклеусі нормально перезимували, не запоносили, весну нормально пішов розвиток, значить, відповідно, вони нормально... Ще питання якісь? А якого тільки громадочник підселяєте? Для... Якого віку маточник? <ривиш> e, значить, я веснову e, роздаю маточник на 11, після 14, 14. 14. Да, на 11 сутку після прививки. Тобто це 14 днів. Так, на одинадцяту сутку після прививки. Значить, практично перед, да, практично перед виходом, e, що там видите, десь є рекомендації, що там можна судить, <ривиш> маточник давати, навіть заселяють e, на бджолу. Я рахую, що і то, і то стараюся, навіть маточники, коли роздаю всім або маточник, витягаю в рамку і прямо по центрі рамки стараюся на, ну, на відкритий розплод ставити, ставити маточник. Ніколи, навіть літом, якщо тепло, між у рамок не пихаю маточник. Звичайно, стара. А якось унебезпечу, щоб його не розризло. Значить, так, ніколи, ніколи такого, там танка... Ізолірують у кліточка. Якщо ви ізолірує... якщо ви поставили маточник в кліточку, значить він вже не має тої, що треба температури. Ніколи, якщо в сім'ї сім немає матки, бути того не може, щоб його розгріють маточник. Пристил, відірваний, хворий, його розризають. Нормальний здоровий маточник, якщо ви поставили в сім'ю через. Дві, в сім'ї треба хоча б чотири години після відбору маточника. У Лукуєвусі вистачає 2 години, тому що малий обйом вони відчувають моментально... Бо на якість матки дуже багато що впливає. І, І якість матки, от я вже розказував, якість матки... Не все, мало, мало що залежить, якість матки від матковода. От, що впливає від мене на якість матки? Підготовити нормальну вихователю і перенести, перенести якісну по вікові личиність. Скільки штук? Ні, ну, я... Поговорили з тим, про маточне молочко, що саме... більше, ні ні я не хочу спорити, скільки давати на маточне молочко. Ну, я не знаю, мої, наприклад, якщо даю стартера у виховательку, якщо я даю на молочко 50-60 личинок, то вони половина вже прийнятих личинок викидуть. Я рахую, так, в хороший активний, активний період, я залишаю не більше 20, но там, якщо на двох планках, у мене 22, то не буду відривати, вже залишу, ну, в середньому 22. Рання весна і кінець сезону, якщо там 10-15, я вже 15. то рахую, то є нормальний, нормальний прийом, нормальний но. По молочкові я збираю, навіть в кінці серпня, ну, я кажу, навіть по молочкові, там, 15-12 маточників. В середньому у мене йде 22 23 маточників на 10 грамів молочка. Це вихователька з ма. Це вихователь казма. У тебе з матою вихователь казма. У мене вихователь казмак. Я, я, я працюю через стартера. Я даю стартеру безматочну, безматочна і з частиною відкритого рослу. Ну дуже, дуже мало практично вже готове. <эцья> то есть різниця в мат мат у мат А маточки в біля відто розподіл. По лінії стою. значить, ви різниці немає. Головне не поставити збоку десь того, що, як не як, десь на рамці щоб з самого краю, ви могли нормально, тому що бачите, наприклад, поставили маточник. Ну, не вийшов того, на світуючий день там має все, ну, но ночі холодні, бджоли можуть трохи збитися. Ну, там буде температура, наприклад, у середині 34 градуси. на краю може бути 30, бджоли вийде, і матка вийде. Ну, вона вже тр... трохи якість теряє. Ну, тепер по якості маток. Э, эти, які, якість маток... Э... Ну, no, вивели ви якісну матку. і ні один, матковод, ні, ні один матковод не хоче вивести поганих мату. Кожен матковод би хотів продати самих кращих. Вивели ви нормальну мату. Матка полетіла на обльот, вилітає на обльот. Погода не дуже важна. Матка 20 градусів, вона вже полеті, тото. Трутня при 20 градусів практично дуже мало. Вона облетілася. А її приїжджало, воно там трохи щось схватило, вони взяли те, що потрібно. Не Недооблітілося. Вже деякий період прийде, пройде, вона буде на піде там горбатий розпіл. Це одно. Друге. Як ту матку прийняли бджоли з обльота? Якщо матку прийняли нормально, все, значить, матка нормальна. Якщо матку бджоли починають ганяти, що дуже часто буває, ганяють, у клубок беруть, Її піджалили, підпарили. Якщо є, візуально там є, погризли, значить матка з'яби Візуально може бути матка і нормальна. Ну і ото. Значить, вже... При тому, коли, наприклад, ви е, взяли матку, там, купили або свою, пересаджуєте в сім'ю. Якщо її сім'я прийняла нормальну, матка буде ідеальна. Нормальна матка, ви пересадите сім'ю в сім'ю, якщо її поганяли, потріпали трохи, матка вже потеряла якість зимовали матки, як, як зимувала в якій сім'ї матка хвороби. Так же само, як хворіємо ну, ми, так само, каже, от матка сіяла, все нормально, перестала сіяти. Як ми маємо і хвороби, так і матка. і теж мають хвороби. Може захворіти, і, знаєте, не, не все матково вінувати у... Але не завжди, не завжди міняють маток. Якщо вони, патрам, без крила, без лапки, у мене були моменти, коли... Не матку. E, значит, беріть хорошу матку, матку обріжте її обі крила, обріжте її лапку, ну, просто якщо задня її ті, важко цеплятися. E, у мене жила e, без задньої лапки три роки матка. Три роки і просто в мене рука не піднімалася її задові. І, і її не хотіли меняти. E, якщо матка нормально, нормально сіє, значить для них то, що вона там Крила, ну э, давайте так, інструментальні мати, підрізане крило. что щось ік не міняє. Бо я там підрізав крило, побіняли мати. Не, не міняю, то, то не то не дефект, дефект. Матка имеет и Марка має і крила, і ножка погано, Володим, Володим, аналогії да, не поміняти. Володимир Володимиру матку, да, що товариш. не там що була бракована ця з ножкою збірної лапки. Що казав, що сезон не працювала там чоловіка і, слава Богу, нічого не міняв? Ні, то нормально, якщо... Ну і тримаєте, є ще схильні сім'ї міняти... То міняють я... через яйцехватку? А? Зазвичай міняють матку, бджоли міняють матку. через яйцехватку. Через... Ні, через... давайте так, зазвичай, зазвичай у вас матка закінчується запас терми, починає сіяти і розпліт, а її не міняють. Сім'я переходить повністю, матка вже починає її розплітціяти, а її не міняють. Поясніть. Ну, поясніть, поясніть. Оце мене щось штучне я одну хвилину просто Ми на що різні, різні. штучне питання воно тому, що міняють матки штучне осем'яніння. Чому міняють? Бо ми її осем'яніли, чим там мало сперми було чи ще щось. От нас Іван... Запивано на форумі, він там був Грабський, задавав питання, тому що мене ну, цікавило це питання, конкретно мене но... да, цікавило. А, да. а чому меня доза сперми, э, и какой і от який зв'язок між дозоміною тихою заміною матки? Що <реклама> Грабський сказав, що взагалі доза сперми не впливає на тиху заміну. Не У нас виходить як? У нас навіть виходить так, що ми можемо матку дати пару наркозів. Вона взагалі не бачить там той сперми, то тобто, вона она вона починає сіє струдня, і її поминяють. не поміняє. От питання якраз стоїть в тому, що чого міняють, тому що є якісь мікро, макро там, пошкодження, приведені капіляри, там мало як іще, можливо хвороби, вірус і так далі. І цю матку міняють, а ми думаємо, що там от, матковод нам прислав якось фабуху. буває дуже по-різному і зачасту ми це не знаємо причини. Я тепер осінню у себе, я в кінці сезону у виховательках даю молодій мат. Значить, тепер в кінці сезону я міняв у себе 30 маток. Вихователька стартіра. Сам з нуклеуса відбирав, сам з нуклеуса все відбирав, сам підсаджував. З 30 маток, 8 маток, 4 вбили, 4 матки не почали сіяти в нуклеус. От яка причина? Ну, що я взяв, не плідну матку, ну не. От, от яка причина? І матка перестали сіяти. А як перевозити? Клеточку кетова ви дибрав, поставив між дурамок 3-4 і випускаю. Припускаєте на рамку чи через прямо ніякі, я не нияки, через ложчеви я випускаю прямо матку отку між ниж... де на тому є і и... в Ютубі я там встановляв ролик, де засіяні клеточки повністю засіяні, бачите, починає сіяти прямо в клеточку кетова. Починає підсажувати через мощину заклею, через кор. гощину пджола можуть протягом декількох хвилин прогризти, зайшли в клеточку матку, якщо не вбили, потріпати. І, і не треба боятися дивити, не треба боятися тримати матку довго в клітиці. З маткою проблема. Краще перетримати її в клітці кіно. Просто для страховки для страховки треба ставити або із пересірочної пасту канді на низ, або матка мала, поки її почнуть кормити, бо мала що їсти. Або кристалізованого або такого меду, покрити трохи там воском кришечками, аби не вимастилася мати. Три-чотири дні нехай сидить, проблем нема. На сімнадцяти маток, якщо 15 років, а усильці нормально не значить. Колпачок, Я не проти окупачка, у мене є 10 штук я пробував. для купачка треба знайти, треба найти відповідну раму. Треба відповідну тому що купачок не не ви на олуран. Треба розплід, де виходить джола. І час код. Но... Перебирати там 5-10 равок, шукати, що там, де є. Ну і якщо якщо ставити через ковпачок, значить там треба, яка на трохи пачок удаві, аби десь ти підгризлися пчола і не зайшли туди пчоло. Якщо пчоли зайдуть на протязі суд, якщо пчоли зайдуть на протязі суд кліточку під ковпачок, там 90% гарантії, що якості своєї матки не буде, бо вони її все одно, якщо не вб'ють, вони її потріпають. Так. так, ще питання? Питання. з маткою, да? два питання. Перше, чи треба маточні височки? Ну, прийняли височки да, видали, і дали, які треба від матки ізолювати? Кого? Виколаторка з маткою, ви їй даєте перерушництву раху, її ізолювати від матки потрібно. Ні-ні, значить, дивіться, вихователька є багато що прямо виховуватить з матками через аманішку, ну, вікно через аманішку. Дивіться, я скажу, що я втрачаю, тому що я, бо хлопцю цього року спробував збирати, я давав рамки без рішоток, просто давав е давав ну, старт, передавав виховательку нормально все працює. Знаєте, кажуть, що не як як смас. Ні, ну ви може ви може ставили укор. Ні. Виздо. Ну, якщо, я, я, я, я знаю Ми, так, якщо ви що у тіздо собі думав, желав в тебе міняти матку. Значить, якщо ви реально поставити у у вулик, де є матка, даже маточник прийняти, даже маточник перед запечатуванням 99% гарантії, що вони їх розїдять. якщо б зматку не хочуть міняти, якщо хочуть Ні, якщо там, якщо сім'я у то... руйовому стані, Ні, значить, по-любому вони розїдять. Якщо через Гаманівську, е хтось е прикриває окошко, коли дає напряму без стартера. Значить, е там є період. Скажу, є період, Активний період, значить, вони окошко відкрите, не, не відкрите, там можете навіть не ставити, а заставну поставити, відділити час і краю поставити рамку з прививочками. Вони, як ну, не у ройовому, і не робити, значить вони приймуть. Початок сезону, якщо вони закриєте глазок, не, не приймуть. І кінець сезону не хочуть приймати. Василь Виколаївич, тут так. просто з цим питанням розібратися. Справа в тому, що в нього багатость. А багатость матичних поспитує даже при наявні матки, присівчі, ці діла ну, до тих моментів проти Не можу. Правда, не пробував, що не пробував. Що не пробував. Ні-ні, ну то ще я ще роблю. Питання. Е, якщо знову. Для якісної матки скільки величина вкриватки? Mm -hmm. Якісна матка. Mm -hmm. ну, е, я, рахую, я рахую, що у, у любому... Ну, е, Каже кажу, не беремо італійку, не беремо там баквас або китайських, що працюють на молочко. Я рахую, що Карпатка не більше 20 тижнів. То найкращий період не більше 20 При тому, що як кажу, там 250-300 міліграм паточного молочка. Якщо буде 50 міліграм паточників, воно буде 250-300 міліграм 300 мг молочка. Ну, я думаю, что 250, то они берут так, образно. Там э, в пределах 400 до 500 мг у хорошого никого и молочка. В центре будет, а пока я буду меньше, так далее. Еще, опять в корпус, Дадана, ставлю маточник, и матка вышла, не разгрезла, вышла матка. Сколько процентів гарантия, что ее не убьют? Вийшла вот, матка в другому корпусе, Дадана. Не разгрезла, вышла. Старый объем молодой, молодой, молодой, я говорю, у вас опыт? Ну, по ідєї, якщо, якщо вона вийшла, значить там, по ідеї, обычно, коли виходить молода, стара тікає. Вилітає. Але якщо стара не може тікати, завжди залишає молода. Хоча, дивіться, ще одне питання. Хтось працює, наприклад, на свищових маточниках. І там є такі рекомендації залишати два-триматочки. Я дуже противник залишати два-триматочни в сім'ї з двох причин. Перше, якщо сім'я сильна, навіть на свищуй маточниці може вийти рій. Це одно. Друге, якщо у вас виходять 2-3, рій не виходить, виходять 2-3 марки. Але не гарантія, що треба, аби залишила одна, значить іде драка. Не гарантія, що та, що залишилася, теж не потріпала. І ніхто вам не дасть гарантії, що ви залишили три маточники, що 100% та матка, що одна залишиться, вернеться з обльоту. Значить, який снос, бо яке залишаю три для страховки. А який снос лежати для страховки, якщо вони умірені 100%, що та матка. Ну no, якщо не вернулася у, у, у свій час, нема батка або не вийшла, матка, батка бачиш, мала вийти, не вийшла з маточника, ну підстав другий маточник. Ну рисковати там вийде ми, не вийде, публюєм себе Так, ще питання. Все. Дякую. So?